Herreby kommun har ett pilotprojekt under två veckor tillsammans med några matbutiker runt om i kommunen där vi provar att ha matavpasspåsen istället för plastpåsar för att plocka frukt och grönt. Poängen är att använda påsen två gånger. Först här i butiken som påser frukt och grönt och sen ta med den hem och använda den igen för att sortera matavfall. Det går åt otroligt mycket plastpåsar varje dag för att man ska dela upp frukten liksom i påsar, vi ska väga kassan, så att kan vi få bort det så är det, det toppen.